Пане Романе, ми всі чули від військовослужбовця Збройних сил України із позивним Мадяр про ситуацію у Соледарії. Буквально декілька годин тому виставив він це відео. Хотілося б детальніше з вами поговорити про ситуацію на Сході нашої держави. Зокрема, Бахмутський напрямок, де нині найважче, мабуть. Про що можете розповісти, Так про що можемо говорити щодо ситуації навколо цих міст? Наш батальйон, батальйон свободи, знаходиться на Бахмутському напрямку безпосередньо в околицях міста Бахмут. Скажу наступне: москалі намагаються вже який тиждень поспіль, який місяць поспіль продавити оборону, досягти, хоча б якогось успіху, по місту Бахмут. Та, все ж, наші позиції оборони. Тій сильні, і ми не даємо їм просунутись ні на крок. Можу сказати, ось буквально буквально пару хвилин тому назад. Південніше міста Бахмут окупанти намагалися прорвати позицію оборони, і ми, як артилеристи батальйону Свобода, нанесли їм нищівного та разючого удару, і насядь окупантів, надсять москалів вже е, удобрюють чорноземи українського Донбасу. І ще настять е, залишилися там пораненими. Я наголошую на тому, що залишилися, адже е, окупанти абсолютно ніяк не реагують на своїх поранених. Вони їх просто покидають на полі бою. Причому, е, причому що ці чмобіки, чи то вагнерівці, ми не запитуємо, хто безпосередньо, е, який ворог перед нами. Та все ж наступна хвиля, яка е, рухається одразу ж за ними, вони то рухаються не медиваки, рухаються не медики на допомогу своїм пораненим, а рухається просто наступна хвиля. Просто наступна хвиля, яка лягає по суті танці. Тому е, ситуація на Бахмуті зараз доволі схладна. Е, плюс до того ж морози, останні дні тримаються в повітрі це до мінус 15 що було вони ускладнюють роботу наших хлопців наших захисників захисників свободи та все ж вони тримаються тримаються тому що любов до України до своїх родин і ненависть до окупанта ненависть до тих потвор які сунуть ордою на нашу землю вона змушує нас триматися і обороняти Україну, обороняти Бахмут. Так, і... п... Пане... і... Безумовно, наші бійці розуміють, за що вони воюють. Пане Романе... Чи почули вас з приводу ситуації довкола Бахмута станом на сьогодні. Зовсім недавно бачив у мережі відео і кадри зйомок з е, квадрокоптера, там, чи, щось, чи, чи БПЛА якийсь, де було фактично видно, скільки трупів росіян вони розкидані по полях довкола міста Бахмут, довкола інших населених пунктів. Чи справді це так? Чи відповідають ці кадри дійсності? Так, ці кадри відповідають дійсності. Я на власні очі бачив теж від наших хлопців підрозділу «Свободи арт-розвідки» і бачив роботу, яку наносить наша артилерія, який, яка просто знищує цих окупантів. І знову ж таки, вони йдуть по своїм трупам. Так, під бахмутом завалено все московським окупантам групами московських окупантів, і про двохсотих і мова не йде вони просто гниють на підступах до бах. вони своїх трьохсотих не забирають вони просто не забирають своїх поранених які теж замерзають власне не шкода не шкод абсолютно ніяк собак і собача смерть та все ж таки та все ж таки це який рівень цинізму і який рівень знецінення тих моральних та етичних норм окупантів тому власне так правда і скажу вам так чим більше їх тут поляже тим менше їх буде в подальшому і менше так. їх буде лізти сюди на наші на наші землі це точно. Пане Романе, ось ви сказали, що вони залишають своїх трьохсотих просто на полі бою, так? не забирають, не евакуюють, абсолютно ніяк не намагаються їх допомогти, їм допомогти. А чи, можливо, добивають своїх просто там вже в окопах, якщо вони зазнали поранень? Тому що від військовослужбовців теж подекуди чув такі історії. Я думаю, що з таким відношенням, яке присутнє у ворога, то... Я думаю, що якщо там складні, якісь тяжкі трьохсоти, ним ніхто не займається. Абсолютно думаю, ним ніхто не займається. І переконаний в тому, що так, їх, їх там добивають, тому що або, можливо, навіть використовують його як ширму, щоб за ним просто ховатися. Або ж використовують його як якусь приманку для того, щоб вивідати якісь певні наші позиції. Ми вже стикалися тут з багато чим і, в принципі, не дивуємося абсолютно абсолютно нічому не дивуємось, Ми готові до будь-якого повороту подій. Єдине, що зараз дійсно, дійсно бентежить і заважає нам, це, це холод. Насправді дійсно холодно. Хлопці наші з батальйону «Свобода» мерзнуть дуже, тому що працюємо 24 години на сім відбиваємо їхні атаки і скажу вам так була б змога працювати 25 годин ми працювали б 25 годин та все ж холод дає про себе дуже-дуже знати хлопці втеплюються як можуть а те що там гниє десь тіло мертвого окупанта ну, Бог з ним все гниє Пане Романе скажіть будь ласка що нині із забезпеченням, чи всього вам вистачає, і що можете сказати про оснащення саме е, ворога, так? про їхні якісь, можливо, засоби для утеплення, як ви кажете, тому що бачу відео, де десь під Бахмутом росіяни просто мерзнуть в тих окопах і, ну, нецензурно висловлюється з приводу свого командування. А ви можете сказати, можливо, на що необхідно зараз вашому підрозділу, тому що нас дивляться люди, волонтери, і, можливо, зможуть задонатити чи якось Допоміг, допомогти підрозділу? Те, що мерзнуть там окупанти, то нехай мерзнуть. Нехай мерзнуть і замерзають. Ну, абсолютно ніякої проблеми я в цьому не бачу. Напаки я в цьому бачу виключно позитив. Е, те, що вони ображені на своє командування, те, що вони чимось незадоволені, ну, менше з тим. Нехай. Некай. Він знав, чому він сюди прийшов, а прийшов він сюди на смерть. Е, з приводу того, що потрібно нашому батальйону, враховуючи погодні умови, Однозначно, це потрібні теплі речі, утеплення. І теплі речі, це не маєте на увазі громіські теплі, теплі щоб, як валент чи то. А потрібні тактичні теплі речі, потрібні е, термобі... тер, ну термуха, по суті. Для того, щоб... Бажано активно, тому що постійно в Русі, постійно рух. І, власне, на місці, одно, майже, ну, неможливо всидіти на місці, тому що дуже масовані артилерійські обстріли. І скажу так, якби, якби моя воля і, і боєприпаси так хоча б відсотків на 40-50, як має ворог, ми б її спалили просто до тла внішого цих окупань. Це я вам говорю, як артилерізація. Так, пане Романе, почули ми вас. Дуже дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую за ту роботу, яку робите ви і ваш підрозділ. Якщо я не помиляюсь, то у нашої редакції є реквізити, які закріплені за вашим, врешті, батальйоном «Свобода». І потім це відео виріжуть на ютубі. Я впевнений, що люди зможуть доєдна... доєднатися так і донатити на потреби захисників українського міста Бахмут. Дуже вам дякую, пане Романе. Нагадаю для глядачів, що Роман Конон, молодший лейтенант батальйону «Свобода» Нацгвардії України, був з нами на прямому зв'язку.